السلام عليكم اخواني اخواتي مرحبا بكم في لاشين ديالكم اش بان ليك اليوم معنا انبوكسينج جديد وريفيو لاحسن تروتينات في المغرب لحد الان اللي هي اش اكس اكس 7 مرا فاصله ونرجع كيف ما كتشوفوا اخواني اخواتي هذه هي الكارطونه ديال, ديال التروتينات ديالنا اش اكس اكس 7 كيف كتشوفوا سوف غادي نديروا فتح العلبة اول شيء كيف ما الكاميرا أه آه شويه شوفو كل شيء اول حاجة بسم الله اول حاجه هنايا كتجينا الكرتونه هذي عشان نروح نعمل نحضر الكرتونه سهله بدا وبالنسبه للتغليف راه مغلفه بطريقه مزيانه مزيانه ديال بصح عندكم يعني كيف ما هذه البونجه هذه اللي دايرين هنايا ديال, ديال يعني ما من الفوق هذه هذا هذه ما هذه البلاستيكه هذه أوكي هذه خليها جانبا دوزون شوفوها الكريتينا فيها أول حاجة كين آه ديال دي بالنسبة نفخو للعلم أن ديالها ماشي قومة ولا شي حاجة اللي هي عيانة. داخل تلقاو الكابل باش ديالها اه هنا تيقول إذا كانت شعلة بحمر راه كاتشارجا عندنا هذه ديال البومبا عندنا اه سيبو لكي نركب غادي هذا وعندنا جوج, ديال جوج ديال القبضات في القيدون ملي غادي نركبوهم كيفاش كيفاش شناني شناني في عندنا المانويل ديالها. المانويل ديالها غادي من في كامله كتجي التروتينات وكيجيو هذا هاد, هاد دي في, في هاد سيبو زيار. كتجي فيها هاد لبياسه هدي باش كنفخر روي# رويض أو شارجور نركبو التخوتينات ديالنا أو نعاودو نرجعو رجعنا لكم اصدقائي من وراء هذا السينيماتيك الصغير اللي درنا لهاد الدراجة اللي هي اتش اكس اكس 7 اهم حوايج اللي غادي نقولوهم دابا واللي غادي نطرقو لهم في البارتي الثانيه من الريفيو اللي غيكون غي في وقت الطلق هو ان هذا التروتينييت هذه كتهز يعني الحمولة ديالها اولا الكيلوات اللي تقدر تهز هو ما تفوتش 100 كيلو يعني الا في اكثر من 100 كيلو راح ما غدش ما يمكنش تركب عليها زائد السرعة باش أو القصوى هي 25 وعشرين كيلومتر في الساعة. والباتري مللي كامل وملي في مدة ديال ثلاثة سواع مية في المية لك يعني كتضربها ثلاثة وعشرين كيلومتر تدور وصل المدينة وتتعود ترجع مهم شرطة واحدة يجب كما فشارج كيف مش فينا في السينماتيك كاينين طرق ديال الطرق باش كنشارجو يا اما كنشارجو الباتري كنحيدو الباتري و في الضو إذا كانوا عندنا زعما جوج ومن الاحسن إذا تأخذ باتري اخر يعني باتري راه كتحطو كيتشارجا وباتري به كي الباتري الاولاني وتركب الباتري الاخر اللي هو اولا هذه في الحديده ديال الكيدوم كاين واحد لابارتي تما تقدر تركب الكابل ديالك وتشارجي البروتينات ديالك بلا ما تبقى تحيد البطري وتعاود ترجعوا الا عندك غير باتري واحد اخواني تهلاو فراسكم والسؤال اللي كيطرح دائما اش بان لك يعني شنو بان لك في هذا في هذا البرودوي هذا الا بغيتو تاخدوها ما عليكم الا تهبطوا للدسكريبسيون غادي تلقاو السيت اوفيسيال ديال المورد الاصلي ديال ديال هاد ديال هذا لا مارك في المغرب والثمن ديالها جد مناسب في المغرب الا دخلنا مثلا كتبناها في الكسبريس فكتبنا السميه ديالها وشفناها شحال و هنا في المغرب رح كدير وسبعمية يعني 3800 درهم اللي كيف ما كان دائما هبط لتحت الاصلي ديال ديال ديال ديال وتقدم على رأسك كنت منا أنك ملي من تأخذها دير بها تسويارات وتسوفتهم لنا في الإيميل أو لا تسوفتهم في الانستغرام اللي غديت القول جه إخواني الفيديو سيرت متلقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله تهلاو